Ця киснева станція розташована на території Славутської міської лікарні. Вона знаходиться у спеціальному контейнері. Обладнання почали встановлювати ще до Нового року, розповідає директор закладу Леонід Радзивілюк. Протягом січня місяця наладка, обв'язка. Власники підприємства, які поставляли, зробили це все, наладку зробили. І 2 числа був такий технічний пуск. Леонід Радзевілюк говорить, станція дає необхідний тиск та частоту кисню, який потрібен для апаратів ШВЛ у відділеннях. Зараз станція запрацювала в тестовому режимі раз в два дні по кілька годин. Ми тестували чотири підряд апарати. Одно, одночасно працюють, вони не відчувають різниці між балонами або криоциліндрами і роботою е станції. Станція виробляє кисень з повітря, має два компресори, які можна вмикати окремо, залежно від того, скільки кисню потребує лікарня, розповідає Славуцький міський голова Василь Сидор. Дає можливість суттєво зменшити використання електроенергії, бо там два компресори стоїть і можна використовувати, відповідно, значить, таким чином, в залежності від потребності, Змієте, не давати 500 літрів, а давати 100 чи 200. Зараз кисень у лікарні отримують з трьох джерел, розповів завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Михайло Ціж. Це балони, кріоциліндри та кисень, коли тестують станцію. За словами Михайла Ціжа, його вистачає. В жовтні минулого року під час хвилі коронавірусу з постачанням кисню були перебої. В нас не було такої ситуації, щоб у нас закінчився в пацієнтів кисень. Але були скажімо так, такі епізоди, коли практично машина підвозила нові балони, коли практично останній балон уже закінчувався. Стосовно рідкого кисню замерзало, воно покривалося льодом. Теплообмінники не змогли, не могли, скажімо так, добре забирати, ну, так, нагрівати цей кисень, і тиск міг в системі знижуватися. Все-таки це є, ну, напевно, буде основне постачання киснем. І, крім того, ми будемо мати резервне, якщо щось станеться з кисневою станцією, це будуть балони і це буде рідкий кисель. Леонід Радзвілюк розповідає, киснева станція зможе працювати на три відділення. Це скільки ліжок? Це десь до восьми реанімаційних місць, тобто з апаратами ШВЛ, і ще 25, до 30 ще ліжок звичайних на масках. Коштувала станція три мільйони гривень, розповідає Славутський міський голова Василь Сидор. Виділено було два мільйони. Значить, з обласного бюджету голови адміністрації і мільйон міських бюджетів, і нам допомогли значить, підприємства. Ще 15 кисневих станцій планують закупити для лікарень області, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. Отримають їх медзаклади, які надають допомогу хворим на ковід. Наприклад, Кам'янець-Подільська районна лікарня, Слобідко-Курчизівецька – раз. Далі Волочийськ – 2, Білогір'я – 3, Теяфіполь – 4, Хмельницька міська лікарня – 5, Хмельницький міський перинатальний центр – 6, Хмельницька районна лікарня – 7, Дерожнянська лікарня – 8, Литичівська лікарня – 9, Староконстантинов. За словами Олександра Завроцького, другу кисневу станцію отримає також Славуцька лікарня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.